Підвищення вартості проїзду пов'язане із здорожченням енергоносіїв, зростання цін на продукти харчування, також підвищення мінімальної заробітної плати, повідомив депутат міськради Олег Корольов. «Шляхів вирішення проблем збільшення вартості проїзду декілька, але ми зупинилися на двох. Або це буде держава, яка буде компенсувати вартість проїзду пільговикам, або це, будемо, це будуть ті люди, котрі їздять транспортом, але не є пільговиками. Тобто для непільговиків, наприклад, вартість буде 15 гривень, для пільговиків буде 7,50. В середньому це буде 10 і всі будуть задоволені. Тобто ви 8 підняти на 10, це нормально. Розумієте? Тобто для пельговиків буде менше, для тих, хто може сплачувати, буде більше. Немає інших рішень, бо все одно потрібно сплачувати гроші. За проїзд на нові автобуси, на комфорт в автобусах, на зарплатню водієві. Скоріше за все, все ж таки подорожчання буде, але на що звертаємо увагу? що коли формували бюджет 22-го року, вже заклали понад 100 мільйонів гривень на компенсацію вартості проїзду для малозабезпечених верств населення. Як ставляться до підвищення вартості проїзду у транспорті журналісти суспільного дізнавались у містян. Звичайно, мені хочеться, щоб була по Звичайно, не хочеться, щоб підвищували, я проти. Випільговик «Так, але я не встигаю. О 6 ранку їду, плачу і зараз вже не встигаю на час для пільговиків. Знову буду платити. Шкода грошей. Пенсія – 2200. Як можна жити? І не тільки я одна. Всі обурені». Так Дорого. стипендії не вистачає. «А якого у вас стипендій? Скільки?» «1900». «Вам не вистачає? У вас бірги є? Як до студента?» «Ні, ні». Ні, немає. Не хочуть по студентському квитку брати. Зараз оголошена, ну, озвучена ініціатива зробити вам Знижку на 50% з 8:00 ранку до 15:00. Було б не комфортно. 25 грудня Виконком Запорізької міської ради оклав регуляторний акт щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Для муніципального у розмірі 10 гривень, для приватних перевізників залежно від довжини маршруту. Протягом місяця до 25 січня від містян на сайті міськради надходили пропозиції. Зараз у міськраді працює робоча цігова група із утворення соціально обґрунтованого тарифу за проїзд